Stimați călătorul trenului Mache! Bonjour, Lache! Ia un loc! Mersi! ce cu tine? ca te văd ca am obosit. Ce-ai pățit? Am stat azi noapte târziu la Cosma până la ziua. Da? Și ce ați făcut acolo? Ce să facem? Asta cu niște amici. Ah. Am vorbit foarte mult despre tine. Despre mine? Da. Și ce mă rog ați vorbit despre mine, dom'le? Ei, cum ce? Mai da. nimic. Fleacuri. Nu știi cum sunt oamenii da. noștri. Știi ceva? Hai să mai luăm o bere. Be bere? Băiete, două mani! ai băiatu! Hai noroc! Hai noroc! Și mă rog, uh, despre ce vorbeau de o Mă înjurau, Mă vorbeau de rău? Ce făceau? E, uite, ăsta e cusurul tău, exagere! Păi eu când am zis că ești băiat deștept, am zis Cine e zevzekul Eu zevzek și de ce mă rog domne? domnule? Că joci cu cărțile pe față și alții de tine ca de o mazetă. Că bei, că te-ai însurat fără zestre. Da, o să știi ceva? Te rog frumos să-mi spui cine e amico că dacă nu-ți trag două beli ia, de palme. Ia, poftim. Adică, eu te științe să te feresti de astfel de amici și tu te rățuici la mine. Știi ceva? Ia mai, lasă-mă pace, eu mă duc până la baie. te ai până la baie. Ah, da, bine, Uita aștept toată seara la Cozma și dumneata ce faci, La Lachi. Acum am aflat eu care era amicul care mă vorbea de rău. Dumneata erai. Poftim! Uite ăsta e cu surul lui. E măgar. Și violent. Și lipsit de bune maniere. La un pahar în plus, orice discuție prietenească poate degenera. Încălătorii consumă alcool cu măsură. Vei fi în siguranță și îți vei păstra prietenii.